O Monika, kome si cijele noći kukovi malomila Sve dok sam bio samo tvoj Vaše tonika, lete ka tvome stolu i ništa ne odbija Meni si sve